أربعون عاماً والسيوف تقارع سيوفاً في حرب ضروس كان بطلها بلا منازع الزير سالم احد الشخصيات التي حيرت الانام وكثرت فيها المغالطات حتى صارت وكأنها شخصية من نسج الخيال والاوهام وتصنف مع قصص الابطال فصاحبها بطل أسطوري لا يشق له غبار وشاعر فحل حفظت له الأشعار فهو أول من قصد القصيد وجعلها طويلة وأول من كذب بالشعر وأرقه حرك برسائه وبكائه الأعراف القبلية ولعب على أوتار الجاهلية فقتل قبيلة بأكملها ومسحها عن بكرة أبيها إنه بالمجون واللهو قد اتصف إنه الزير سالم الذي لقب بالمهلهل لأنه كان يلبس ثيابا مهلهلة ولأنه هلهل هل الشعر وأرقاه ولقب بأبي ليلى لرؤيا رآها في صغره فرأى نفسه ينجب فتاة اسمها ليلى يكون لها شأن عظيم فلما أنجب فتاة سماها ليلى وزوجها بكلثوم ابن مالك وأنجبت منه عمرو بن كلثوم ابن مالك صاحب المعلقة الشهيرة فكان الزير فتى ضخم الجثة فارسا مغوارا شجاعا كرارا وكان ميالا لللهو ومحبا للنساء والخمرة إلا في أوقات العسرة وكانت القبائل آنذاك متناحرة فيما بينها إلا قبيلتي بكر وتغلب فقد عرفتا بالتفاهم والبسالة والشجاعة وكان هناك ملك يلقب بالتبع اليماني ملك عظيم الشأن شديد البأس له من الأعوان والفرسان جيوش جرارة فأرسل جيشا عظيما أسر ربيعة أبو الزير سالم وكليب ثم قتله شنقا فخافت القبائل من جبروت التبع وانصاعت لأمره وأعلنت له الطاعة ففكر أبناء ربيعة كليب والزير سالم في الأخذ بالثأر. وتتالت الأيام وكليب بن ربيعه يزداد قوة وشجاعة وبسالة حتى صار فارسا لا يشق له غبار فارسا مقداما وقائدا عسكريا فذا تمكن من تحقيق انتصارات كبيرة وتوسيع ملكه على العرب فكان كليب يحب ابن عمه الجليلة بنت مرة فعرف التبع اليماني ذلك ووصل إليه ما تتمتع به هذه الفتاة من الجمال والكمال وحسن الخصال والفصاحة والبلاغة وسرعة البديهة فأرسلت تبع وزيره برسالة إلى أبيها مرة أنه يريد خطبتها بالتهديد والوعيد فإما أن يزوجه ابنته وإما أن يعلن الحرب على قبيلته فلم يكن من الشيخ الجليل والدها إلا حقن الدماء ودفع البلاء فوافق على ذلك واستدعى كليبا وأخبره بما جرى وأنه انصاع لأمر هذا الطاغية الجبان فجهز كليب صناديق الجهاز ووضع فيها الفرسان الأفذاذ ولما دخل كليب القصر على التبع أخرج سيفه وطعنه في صدره وعاد بالجليلة إلى ديارهم وتزوج بها وأصبح ملكا يهابه الجميع وزادت سطوة كليب لدرجة لا تحتمل فمنع الجوار وإضرام النار ووقع في نفسه الغرور فأسرف في مظاهر الزهو والتكبر على أبناء قبيلته ومنع الإبل والنوق أن ترد ماءً يردها جمله وكان جساس شقيق جليلة زوجة كليب كان فارساً من خيرة الفرسان له صيت وشان بين العربان وقد قتل كليب على يده نتيجة مكائد البسوس فكان كلما انطفات نار حقد جساس عاد كليب واضرمها بفعله وفي تلك الايام كانت سعاد بنت منقذ خالة جساس والتي تدعى البسوس تقيم عندهم وتملك ناقة فارسلت ناقتها مع ابل جساس لترعى في حما كليب ولم يكن يسمح كليب الا لابل انسبائه بدخول هذه الحما فلما رأى كليب فصيل الناقة رماه بسهم فأرداه قتيلا فذهب الرعاة الجساس وأخبروه بالأمر فقالت له البسوس لقد تعدى كليب عليك ولم يعد لك شان فقال إني سأقتل جملا أعظم من هذه الناقة لم يرى بزمانه مثله ولكنه طعن كليبا بالسيف فطلب كليب من جساس وهو يعاني سكرات الموت شربة ماء فلم يستجب له حتى مات وعاد جساس بعد فعلته هذه إلى الديار وقد كشف عن ركبتيه فقال أبوه مرة حين رآه على هذه الحال والله ما خرجت ركبتاك إلا لأمر عظيم فسأله ما وراءك يا بني؟ فقال جساس ورائي أني قطعت طعنة لتشغلن شيوخ وائل بها زمانا فسأله الأب مرة ثانية أقتلت كليبا؟ قال نعم فقال مرة وددت أنك وإخوتك متم قبل هذا فكان همام أخو جساس يشرب الخمر مع الزير سالم فشعر الزير بأمر غريب فاستحلفه بالعهد الذي بينهما أن يصدقه القول ولا يخفيه سر فأخبره بأن جساسا قتل كليبا فاستخف الزير بالأمر وقال دعك من هذا فهمة أخيك أضعف من ذلك وعاد الزير إلى منزله شملا مترنحا ففوجئ بالتغليبيين فهم بين باك وشاك مفجوع بالمقتول ومندهش من القاتل ثائر لملكه وعاقر لخيله وكاسر لرمحه فقال لهم ذهبتم شر مذهب أتعقرون خيولكم حين احتجتم إليها؟ وتكسرون سلاحكم حين افترقتم إليه؟ وقال للنساء استبقين للبكاء عيوناً تبكي إلى آخر الأبد وقام بدفن أخيه وبقي زمناً وهو يبكيه وبالقصائد الطوال يرثيه ويتوعد البكريين إلى أن يأس قومه منه واتهموه بأنه قوال وليس بفعال وقالوا لقد صدق كليب فأقسم الزير بأن لا يهتم بلهو ولا يشم طيبا ولا يشرب خمرا أو يدهن بدهن حتى يقتل بكل عضو من كليب رجلا من بكر فقالت أخت كليب للجليلة يا هذه خرجي عن مأتمنا فأنت أخت واترنا وشقيقة قاتلنا فخرجت الجليلة واستقبلها أهلها وعاشت عندهم بقية حياتها تلاقي ما لاقاه أهلها من آلام المعارك وكانت حاملا في هجرس ابن كليب أما الزير فكان يتحرق ألما ويتوعد بقتل البكريين جميعا فاجتمع قومه وأرادوا أن يصلحوا بينه وبين أبناء عمومته فقالوا لهم إما أن تدفع جساسا إلينا فنقتله بصاحبنا وإما أن تدفع إلينا هماما فإنه ند لكليب وإما أن تمكننا من نفسك يا مرة فأنت أبوهم ولنا فيها مرضاه فرفضوا وقالوا لن نعطيكم إلا الدية وانتهى الاجتماع وابتدأت حرب طويلة الأمد انقسمت فيها قبائل بكر بين مؤيد ومعارض. فاعتزلت يشكر الحرب وقال الحارث بن عباد مقولته الشهيرة التي أصبحت مثلا هذه حرب لا ناقة لي فيها ولا جمل وبدأت الحرب واستمرت أربعين عاما وكانت عبارة عن وقعات فلم تكن حربا متواصلة بل كانت شحناء وبغضاء تجعل من لقاء التغلبي بالبكري مواجهة مسلحة وفيها قتل همام بن مرة وبعده قتل رسول الحارث بن عباد، والذي يدعى بجير، وعلى إثر ذلك دخل الحارث بن عباد الحرب، بعد أن كان رافضاً لها، حيث أرسل الحارث ببجير ابن أخيه إلى المهلهل برسالة يقول فيها، أي مهلهل؟ لقد قتلت خصمك وأسرفت فيهم، فأدركت ثأرك فكف عن القتل، أحفظ للحيين وأدمل للجراح، وإن كنت ترى غير ذلك، فهذا ابني بجيرا فاقتله مكان أخيك فغضب المهلهل وقال هذا الوضيع مكان كليب ثم جرد سيفه يريد قتله فقال لهم امرؤ القيس لا تفعل فوالله ليقتلن به منكم كبش لا يسأل عن خاله من هو فأبى المهلهل إلا قتله فطعنه برمح وقتله بشسين علي كليب ولما بلغ الخبر الحارث وكان من أحلم أهل زمانه وأشدهم بأسا قال نعم القتيل قتيل أصلح بين حيين فقيل له إنما قتله بشسع نعل كليب فأرسل إلى المهلهل مستفسرا إن كنت قتلت بجيرا بكليب وانقطعت الحرب بينكم وبين إخوانكم فقد طابت نفسي بذلك فأرسل المهلهل إنما قتله بشسع نعل كليب فغضب الحارث ودعا بفرسه وكانت تسمى النعامه فجز ناصيتها وهلب ذيلها وقال قتلوه بشسع نعل كليب ان قتل الكريم بالشسع غال فقتل نفر كثير من بكر ويقال قتل جساس في ذلك اليوم وشارك الحارث بن عباد في صفوف البكريين وهذه كانت اخر ايام الحرب أما نهاية المهلهل فبدأت مع الحارث بن عباد حين أسره ولكن لضعف بصره لم يتبينه فقال له دلني على المهلهل قال ولي دمي قال ولك دمك فقال ولي ذمتك وذمة أبيك فقال نعم لك ذلك فقال أنا المهلهل خدعتك عن نفسي والحرب خدعة فلما أسن المهلهل وخرف اقام عليه قومه عبدين يخدمانه وخرج بهما الى سفر فعزم العبدان على قتله فلما عرف ذلك كتب على قتب رحله من مبلغ الحيين ان مهلهلا لله دركما ودر ابيكما فقتلاه وعاد الى الحي وقال بانه مات ولكن ابنته قرات ما على القتب فقالت إن مهلهلا لا يقول هذا الشعر وإنما هو أراد من مبلغ الحيين أن مهلهلا أمسى قتيلا في الفلاة مجندلا لله دركما ودر أبيكما لا يبرح العبدان حتى يقتلا فضرب العبدين حتى أقر بقتله فقتلا العبدين وهذه هي نهاية البطل الزير سالم الذي أفنى عمره في طلب الثأر وجمع الجماجم حتى صار الموت عنده كالحياة ونسي جميع اللذات وفقد كل قريب أو بعيد كان معه في ذات المرات وطويت بموته للثأر صفحات هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنس عزيز المشاهد الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى